يا ميم رهيم يا ست الابكار قد نلت التعظيم من نور الانوار ووهبت تعظيم من عنده قد صار وحملت الخالق من زلايا سرتي قد سرت اعجوبه للرؤساء امثال درة محجوبه وفي الانجيل قد قال يعطنك الطوبى في كل الاجيل يا ابنتي واقيم قد فقت الشاربين من المان يا أم الرحمة وأنت قد صرت يا مملوء نعم ولله تصرت حجابا للكل وحطر فيك أرباب التفهيم يا تابوت العاه يا مجمرة هارون يا روح المجد يا ابن الصهيون يا نور العيون بك نسعد ونحظى بالنعيم يا مملوءه نعمام يا مملوءه انت الحصن الحصين انت كنز الرحمه يا عون الْمَسَكِينَ ابنك زالت النقمه يا شفيعه القديسين شفيعتنا في الزحمة يا أم الله نقدم لك التعظيم يا ست الأبكار يا ابنة وقم يا كرزيان مقتر فالمولد منك كريم أزل عن العار الإله العظيم خالق الأدهار يا زين الأبكار يا قدس الأحبار يا تهر الأطهار يا نور يا كنز النعم يا أم انت هي الكرمه المملوءه اسماء يا ابنتي وقيم قد نلت التعظيم انت يا ارسل ذات المجد والفخر انت يا صيام يا جوار مكنون فككت المسجون من يد المه ابنك خلص ادم الخاتم ندم وعتق العالم من كل الاضرار ربك من صغرك لما راته قد طيب ذكرك في كل الاقطار ارسل لك غبريا بمحكم الاقوال وبشارك اذق الله لك اختار روح قدس ملاكي وسكن في احشاكي يا عدرة باكي أحصار إن غير المحسوس الرب اتودع ودعي ايسوس ونظرته الابصار موسى راى العوسج والنار فيه تتاج واغصانه تاج ما درته النار انما راته العينا ملتهبا بالنيران فلا عوسد ولا هي مريم زينة الأبكار والنار هي يسوع الرب القدوس معطين مكتوبا فلا الاحجار في اشعياء قد قيل عن هذا التأويل بلد عمانوئيل الملك القبار حزقي الراب دخل في رب الأرض وختم الباب مهاب علي المقدار عالي هو قدرك لان يسوع ابنك لما ولد منك تزينت الامثر وايضا دانيل تنبا حيث رايت الكرسي العالي المقطع هزرفه إلى أركان شبه ابن الإنسان وله السلطان على كل وهو رب القوم ومن حوله تغمات أُلُوفُ وربوان من عظم ووقار يا ابنتي وقيم فوق الكار أيضا السرافيم في مواقل الأب إلى منك جاء المولود الرب المحب يمدح فيك داود بالعشره اوتار الوتر الاول قول مبجل والعدرة احباب بالملك الجبار الوتر التاني داود بالتهاني يرتل بالالحان مع درب الم... والثالث يا ابن انت مؤتمنا بالنور مشتمله والرب لك إخطاء الوتر الرابع اصغي يا سميع ذا قول شائع في كل شخبار والخامس خبار حمامه هي تزهار بالذهب الاصفر على منكبيها صه والسادس ألفي قول ما أخفي لكني أروي وأشر وإجاه والسابع إذ قال يا جبل الله العار. تجسد منك المتعال بلا شك ولا انكار والثامن رني للعدرا مريم اختارها المعظم وكللها بالفقام والتاسع العنها يظهر حقا منها الاله وهو ابنها والبكريه في حفظ ووقار الوتر العشير الله القدير في صهيون ظاهر مسكن ال... لم يوجد في الضحى مثلك اية قلبك لانك فككت الاسف عن ادم والعار يا سيدة الاكواد يا فخر الايمان انا عبدك حيران غارق في عاليا وقدرك لا تترك عبدك أصدي من ابنك عتق منا لأنك خير من يشفع ولد دعا يسمع وعن يدفع ضربات المكه قم وانهض يا مسكين والبسوا باليقين وقول امين امين فيتشفع في الحضان والنظم المسكين ندحها كل حين